اليوم ماشيين نشوفو مش دار قديمة قبل كيفش كانت الناس تعيش هون نظال حنا في البيت يا مشي نشحنا دير ترحل يا مشي ادخل ترحل سبقنا خويا هيا كيفاش ندورو هاي يا بسم الله هاي سالنا شد الكاميرا ها عمرك نظال يا بسم الله راك شكوة اي شكوة دلوة لك يبدو ما تي من ماجدش بدون الأخفر شوف هذا شوف دلوة أرددك شوف الدار بالكي جايش هدي نيزال لحظة لحظة حل الضوء هاوا عندك فردني فيه عندي طورش من عندش شك. بترعش كونتا ربما رد بالك راي الفاعة هو هم مزرقة رد بالك ترعش فاندي ترعش هاي آه فما مطريا انت زراعة انت هحارث هاي شوف قبلك إيش صبوا وراه في في انت بتوسع بيكو صل ما اصبب براه حلوه اطلع من اجا شاي فوق اطلع بشوية بشوية بشوية بشوية سايس فرحة بكاسو ترى اكا احادك عاد صغور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 ويلي دروج نتاعها هادي دروج هادي وردة ولا مزيان ويلي فيها هاديك يحط فيها العسل يحط فيها يحط فيها فيها هنا فيها لا ####الله... هاي# هاي تتعجز علينا فهمتوا ولا أنا بدا هنايا غير_واضح... هاي الدار سالا لحظة هاي الدار...